den, zdravíme vás od z Skladna u dalších kosmetických rozhledů. Dnes si představíme českou značku Vermione. Honzíku, mohl bys nám o této značce něco víc říct? Určitě. Kromě toho, že je to česká značka, tak už je založena na medicínských uh, dovednostech a pomáhá s nejrůznějšími problémy v pleti. Čili je hodně dělaná na, probléma, na problémy pleti, které známe prakticky úplně všichni. Já bych začal u tady toho zázračného gelu, ano. který jsem, jsem měl možnost vyzkoušet a je to gel, který je vhodný na akné, na opary, na mikózy. Musím říct, že já ho používám na opary, když mm -hmm. se náhodou povede a kolikrát ani to, co mají běžně v lékárně, tak mi nepomůže, ale tenhle ten gel opravdu pro mě funguje jako zázrak. Mm -hmm. Co je tam tak jako zázračného v tom, že ti to tak hezky pomáhá? Ve všech uh, těch krémech či gelech a ml mlécích, tak jsou bioaktivní enzymy. Mm -hmm. To složení je každé jiné, úvřemně řečeno, kdybych měl studovat to uh, zadu podle těch informací, ano. tak jsou to tak chemicky složité názvy, že na to moje středoškolská chemie opravdu nestačí. <laughs> Ale e, paní, která s tím přišla k nám na prodejnu poprvé, e, tak e, původně měli jenom tenhle ten gel, mm -hmm. tuhle tu alfu, která se v té době ještě neměnovala Alfa, a potom betu silnější. To byly tři, které měli. A potom se rozrostly dále o mléko, s, strong, a potom skyselnou HA. Mm -hmm. A začali dělat i větší mléko. Mm -hmm, tělové mléko. Teď, tělové mléko. Pro těhotné, jak vidím, to je na strie asi. Ano, vlastně... je to hmm. úplně totožné s tímto mlékem. Ano. Je to totožné. Je to menší a větší balení. Mm -hmm. To větší balení je výhodnější, když potřebuješ uh, ošetřit větší povrch kůže. A je to hlavně uh, na strie, jak si řekla jsou tam potom, když poporodní jizvy, je tam silná hydratace, hodně to pomáhá, máme maminky, které jsou s tím velice spokojené, a tady to mlíčko, zase to drobný, to berou hodně pro děti, když mají zase děti nějaké exémky, ramín, opruzeniny, opruzeniny hmm. tak krásně jim to pomáhá. Ta alfa, ta je vyhlazující, ta vyhlazuje pleť, oživuje jí, dodávají dostatek živin. Betu potom používají lidé, kteří mají suší pleť, nebo mají různé exémy, třeba solární exém, nebo já nevím, jestli je to i správný termín, a, z horského slunce, že máš jenom na horách, mm -hmm. že běžně takhle v nížinách ten exém nemáš, ale když jedeš na hory, Zimně třeba lyžovat, tak se ti udělá exém třeba. Je. Nějaká specifická sluneční alergie, řekněme možná. Možná tím, že si tomu slunci blíž a že je intenzivnější. Možná, možná. Tak mě se třeba dělá... Mně se to jezdím, dělá vždycky, i v létě, i v zimě, je úplně jedno. <laughs> a ta beta mi velice rychle pomůže, mm -hmm. zároveň mi krásně tu pleť hydratuje, mm -hmm. takže opravdu pomáhá. Ten strong potom tady, ten je hodně na bercový vředy. Když má někdo bercový vředy, tak pomáhá hojení. Je to opravdu zázrak, protože se používá i na pooperační jizvy. Takže kdokoliv jste šli na operaci, máte jizvu, tak určitě hydratovat, protože když se vyndají stehy, tak už můžeš jenom hydratovat. V lékárně samozřejmě máš různý zase pooperační gely. Ano, ano, to známe. Hm. Aby ta jizba byla co nejmenší, ale už kolikrát zapomínají na tu hydrataci, takže tady to ti dodává i tu hydrataci, která je potřebná, protože kolem té jizvy se často loupeta, ta pokoška a můžeš tam mít potom i roškrábej si tu jizvu, uh -huh, uh -huh. protože tě to svědí. No. Takže vlastně, když má člověk miminko, když je ženská těhotná, tak si nejdřív musí koupit tohle z toho, hezky si to mazat na břicho, aby neměla stryje, protože stryje jsou opravdu velký problém. A je tam i prevence Mhm. Mm a možná, že i vlastně prevence toho, že se ta kůže bude vytahovat a že nebude pěkná potom na tom břiše. A potom, když se to miminko narodí, tak většinou tam vznikne nějaká a anebo je to po císařském řezu, takže se dá použít ten strom, jak jsme si říkali. Ano. A nakonec tady je něco speciálního pro opravdu lidi, kteří již mají mimické vrázky, což jsem třeba já, ale... Zatím to nepotřebuji si myslím a Dobrý. to je s kyselinou hyaluronovou. 35 plus tady píšou, no tak plus minus řekněme. Dobře, moc děkuju. Jak je vidět, tak v parfumérii se dá koupit nejen pěstící péče, ale i medicínská péče a to je super. Děkujeme moc a budeme se zase těšit na shledanou u dalších kosmetických rozhledů. Ahoj! Ahoj!